שלום לכולן ברוכים ובן אנחנו עושים סרטון מים אנחנו מילנו מבתיה במים תקפועים ויש לנו ארבע סכת קרח אז אנחנו תקפועים נصح ואנחנו עושים שאלו טריוויה ואז מי שלא מצליח אחרי הרבה אז מתקפקסים מי שלא מצליח אחרי הרבה אז הוא אוכל לימון מהצד זה פה עם אמרי יעקובי אז... הקישור הזה שלו יהיה בדיסק רעד יש לו כל הערוץ, איך היה ערוץ זה מה? כן ואיחוד כל הערוץ כבר ואוסף לוגים אז פה נחל קליק בטר אז דקשים, השני בערוץ שלי אז בואו נחל נכנת על... ידולפו כמה כוכבים יש בדגל הצטנגרית? חצרון, חצרון איתה חצרון בוא חמישים וארובו וחמישים גם חמישים וחמש, אני עושה חמישים זה עוד לא לא אומר את לא אומר התשובה? לא היה לכם מה הו היחסוד הראשון בטבלה המחזורית? מה זה בטבלה המחזורית? ומה עשו ברבן? ברובן? מה זה? את הייתנים שוריות טיראס טיראס מה טיראס? איזה איפי סרן מתגוררים כיום מרבית השומרנים? يا ابو شلال ابو شلال قول ما شاء الله مين عمره كمان على 90 بشكل 90 جريده باليل انت عامل شكل 90 انت عامل جريده باليل كمان له ما جريده باليل ب 90 اه بشكل 90 ابو عمر تقولوني شكل 90 4 50 باذنك صح هوريك ירו לו בראש ירו לו בראש, לא? תליה מה? לא נכון כמה קלידים לפסנצל עשית? די, פרו נו, גם 50 שלנו, קטנו מהמיים הזה שטוק, שטוק, אמא איכן בישראל נמצא קור גרעינים מלבד דימונה לא נחל שורק ליד יבני בסדרה מהו שם החוק שבגללו החבורה נכנסת לכלי בפרק החלון? מי ירושלים? לאן נסע האוטובוס? בפרשת קו 300, אה? ירושלים. ירושלים. א', אשקלון, ב', ירושלים, ג' תל אביב, ג' תל אביב. ירושלים. א', אחור, למה אתה תל אביב, תל אביב, אשקלון. קופקו. קופקו. מאיזה תפקיד לך? יש לנוע פה קדום. זה פתר לא אני אני לא חושב. טוב, אמרה נסיף.